Δεν τρομάζω, είχα τη μόλη μακή! Αυτή με τρομάζει! Καλύτερη φίλη, εγώ και εσύ Και για μας παρέα και για πάντα αφορετή! Δεν είχες Κράτα Α, κοίτα την φάτσα σου! Ναι, ας το κάνουμε! Όχι πια μονασιά Έχεις μια συγκροπιά Παράξει το μικρό που μπεις την καρδιά εσύ ζωή Για πάντα χωλητή Είχα μας παρέα Να φέρναν ωραία Μη τελειτή Ναι Για μια ζωή Μόνο Πάντα μαζί ζητούσα γενικά.